دوست ع ناصر مدنی صاحب اپنی تقارییر کے دوران ہلکی پھلکی جوتے لگانا اور سامعین کو انٹرٹین کرنا ان کا ایک معروف مشغلہ ہے <سؤال> <اقلع> کہ پہلا سیاپا ہم دا سی وعبی سننی شیعہ تو لوگ کی لڑ دے سی اللہ نے مولویوں تو کرتا ہے کہ اے لانت تو ساں سام لیے تو سی انہوں تو شیر تو لڑ دے جا چادرہ میں بیٹھتے ہیں اللہ دا واسطہ ایک کہہ دے جوڑا کی بیجہ پر بیجہ جا ہے بے خدہتے ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب اپنی ان جھگتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور انہیں ٹک ٹوکر مولوی بھی کہا جاتا ہے پانی پیون نوجوان نسل کو کرنا ان کے بالوں کو کھوتا کٹنگ کہنا ان کی گلتی پہ اعتراض کرنا شرما گرتی چنگی کوٹی پال انہیں کوٹی کتوں لگی کر مو طرف قبرہ شریف دے تے میری جیکٹ دس زار دی تے دو دی کوٹی لنڈے دی موروی دی پیچھے اس دے اللہ ہوا اکبر علامہ ناصر مدنی صاحب ساز اور بہو کے تعلق پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہاں جڑیاں بڑیاں یہ فرادرہ نے کائنات چا کوئی فرادرہ نہیں دیا نو والا پتہ لاب جلہ بھی کھوڑیوں ہی ہیں تے نو نواندیاں ہتھی زار دے دیئے ناصر کا کسی کو لکیر ماریا جا بھی معاف کا اپنے مداحوں سے پیسے نکلوانے کا بھی بڑا ایک دلچسپ طریقہ ہے وہ چھوٹے نوٹوں کو نہیں کرتے کرتے کرتے بڑے بڑے نوٹ کرتے ہیں اور یکے بعد بڑی دیر دی کرتے ہوے بڑے سارے جنتی جا سو رکھنا ڈاکٹر سامی امیروی تقریر بھی کر دینا ہے بند آگے اللہ اللہ اکبر علامہ ناصر مدنی صاحب سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور توشہ خانہ کی گھڑی کو مزاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تغیرق تغیرق تغیرق تو تو تغیرق تو تغیرق ایک مربا مولا نا کو کہیں جاتے ہوئے راستے میں جب ٹکیتوں نے گھیر لیا تو مولا نا اپنا قسط دلچسپ انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں انہوں نے آخر جی گڈیاں لاؤ تھلے میں لا لے وہ نہ اچھی کھلو گئے بن کے بھی اتنی ادب نہیں کرونا پہنا آدھے مولوی صاحب امانداری نہ سب کچھ کٹ دو مم امانداری نے ادے کو دے بھی لوڑ مند کڑے ہو میں کہ نہیں لے لو لے لو سا جلسہ اللہ اور کرا دو دوستو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اگر علامہ ناصر مدنی صاحب تھیٹر میں کام کرتے تو کیسا لگتا دوستو یہ ہے مولوی منظور صاحب اپنی تقاریر کے دوران فنی نظمیں ترنم کے ساتھ گا گا کے پڑھنا ان کا ایک معروف مشغلہ ہے نماز نہ دوستوں یہ ہے مولانا مکی الحجازی صاحب اپنی تقارییر کے بعد یہ سوالات اور جوابات کا ایک سیشن کرتے ہیں اور یہ سامعین کے سوالات کے بہت مزاحیہ قسم کے جوابات دیتے ہیں جب مولانا سے پوچھا گیا کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے تو مولانا نے فرمایا دوستوں اگر آپ کسی محفل میں جائیں تو کبھی بھی کسی عالم دین کے بہت زیادہ قریب ہو کر مت بیٹھیے ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, ہے